સિંહ વિશે માહિતી અને તથ્ય એક એવા પ્રાણી વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જે આખા વિશ્વ ભારતમાં ખુબ લોકપ્રિય છે જે પ્રાણીનું નામ છે સિંહ આજે આ પ્રાણી વિશે અદભુત જાણકારી મેળવી खूब आनंद हसे थोड़ी महित नहीं जंगल सीह वि तो, तो गौरव लेवा एशियाई सिंह विश्व में मत गुजरात में आ ग अभ्यारण्य जवाब मेरे તો ચાલો આપણે સિંહ વિશે કેટલીક નવી માહિતી મેળવીએ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે સિંહ વિશે નિબંધ લેખન માટે પણ ઉપયોગી નીવડશે સિંહને વનરાજ શાર્દૂલ સાવજ કેસરી ઊંટીયો વાઘ બબ્બર શેર જેવા અનેક સ્થાનિક નામોથી ઓળખવામાં આવે છે સિંહ સામાન્ય રીતે કેસરી રંગનો હોય છે सिंह नारे पात हो सीहनी डॉक पर लाबा वड़ हो कहवाये सिदा हिंसक पशुओं में सौथी वो शक्तिशा हो तो जंगल न राजा कहते सीह ना रहाण तमने कोई अवरूप गुफा के बोर्ड में जवासे એમ કહેવાય છે કે જ્યાં સિંહનું રહેઠાણ હોય તો અન્ય પ્રાણીઓ ફરકવાનું પણ પસંદ નથી કરતા સિંહને અણીદાર દાંત અને પગે ત્રાસા અને અણીદાર નહોર હોય છે તેના વડે તે સરળતાથી પ્રાણીઓનો શિકાર કરી શકે છે સિંહ સ્વભાવે ઉમદા શાંત અને ગૌરવવાન પ્રાણી છે સિંહ ખૂબ જ મોટા અવાજે ગર્જના કરે છે સિંહ એ ખૂબ જ પ્રાણી છે તે જ્યારે થાય છે ત્યારે જ શિકાર કરે છે સિંહ સંપૂર્ણ માંસાહારી હોય છે પરંતુ તે ખાસ કરીને શાકાહારી પ્રાણીઓનો શિકાર કરવાનું વધુ પસંદ કરે છે તે હરણ શિયાળ હાથી જીરા વગેરે જેવા પ્રાણીઓનો શિકાર કરી ખોરાક મેળવે છે સિંહ મોટા ભાગે રાત્રિના સમયમાં શિકાર કરવાનું એશિયા બિલાડી વટું પ્રાણી છે એશિયા સિંહ એ ભારતમાં જોવા મળતી મોટી બિલાડીઓમાંથી એક છે અન્ય ચાર પ્રજાતિમાં બેંગોલ ટાઇગર ભારતીય દીપડો બરફનો દીપડો સ્નો લેપડ અને પહેલાના સમયમાં તે અરબસ્તાનથી છેક સુમાત્રા સુધી જોવા મળતા હતા ત્યારે તેની ત્રણ પ્રજાતિઓ હતી બંગાળના સિંહ અરેબિયન સિંહ અને ઈરાનના સિંહ આ બંને પ્રજાતિમાં સરખી જ હોય છે વિશ્વમાં સિંહનું આયુષ્ય વધુમાં વધુ ઓગણત્રીસ વર્ષ નોંધાયેલું છે સિંહ જંગલમાં રહેતા હોય તો તેમનું આયુષ્ય 12 થી 15 વર્ષનું હોય છે બંધ અવસ્થામાં તેમનું આયુષ્ય પંદર થી વીસ વર્ષ જેટલું હોય છે અફવાદરૂપ કિસ્સામાં પચીસ વર્ષ સુધીનું આયુષ્ય ભોગવ્યાનું નોંધાયું છે જુનાગઢ ખાતે આવેલા સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં વધુમાં વધુ ત્રેવીસ વર્ષ અને અમદાવાદ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં છવ્વીસ વર્ષ નોંધાયેલ છે દેખાવે રતાસ પડતા ભોખરા રંગના આ પ્રાણીના માથાનો આગળનો ભાગ ભારે અને શરીરના પાછળનો ભાગ પાતળો હોય છે ઉંછડી જાડી અને લાંબી હોય છે તેમજ કાન નાના હોય છે નરસિંહને તેના ગળા પર ભરાવદાર વાળની કેસવાળી પણ જોવા મળે છે ઓગણીસો માં સિંહની સંખ્યા બસો હતી જે વધીને ઓગણીસો પંચાણું ત્રણસો ચાર જેટલી થઈ અને બે હાજર એકમાં ત્રણસો સત્યાવીસ ગણતરી મુજબ સિંહની સંખ્યા ત્રણસો થી વધુ હતી છેલ્લી ગણતરી મુજબ બે માં કુલ પાંચસો ને ત્રેવીસ સિંહો સાસણગીર ખાતે જોવા મળ્યા હતા સૌ આ જાતિનો ઉદભવ મધ્ય યુરોપમાં થયો અને ત્યાંથી આફ્રિકા અને પછી તે ભારત તરફ સ્થળાંતરિત થયા सिंह हाली दुनिया में बे स्थले जाती जोवा एक गुजरत बीजी है एक गुजरात में बीजे दक्षिण आफ्रिका बाह्य काल दृष्टिए आफ्रिकन और एशियाई सीह के तफा होफ्रिका सिंह कद में मोटो वजन में वारे हो आफ्रिका सींहनी केसवाड़ी एशियाई सींहनी केसवाड़ी करता भारे और आफ्रिका सीहनी पूछड़ी सेड़े आ गुच्छो एशियाई सीह આવા ગુચ્છા કરતા નાનો હોય છે કદમાં હાથી કરતા નાનું હોવા છતાં પણ આ પ્રાણીમાં પોતાની તાકાત અને હુમલો કરવાની સતર્કતાને કારણે હાથીનો પણ શિકાર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે આ જાતિને બચાવવા માટે દુનિયાભરના લોકો खूबज चिंतित है सीहनी घटती जाती वस्ती गुजरात प्रजा अने सरकार सतत चिंतित सौरठ नग्र गुजरात भारत तथा समग्र एशिया खंड शानत्येक गौरव सामन सिंह अपना राज्य में सुरक्षित है समग्र विश्व मिंह प्रजाति संवर्धन અને સરક્ષણ માટે લોકોમાં જાગૃતતા કેળવાય તે માટે 10 ઓગસ્ટનો નો દિવસ વિશ્વસિંહ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે આપણા માટે ગૌરવ એટલા માટે કે આ પ્રાણી એશિયા ખંડમાં ફક્ત ભારત દેશમાં અને તે પણ માત્ર ગુજરાત રાજ્યમાં જ જોવા મળે છે ગુજરાતમાં પણ તે ફક્ત ગીરના જંગલમાં જોવા મળે છે भूतका एशियाई सीह के ईराक सीरिया ईशान भारत में गंगा दक्षिण पश्चिम नैत्यर्मदा उत्तर साह पा युक्त जंगल र આજુબાજુ ખુલ્લા ભાગમાં જોવા મળે છે ઉનાળામાં પાણીના સ્થળોની આજુબાજુ પગાર તેમજ ગરજના પરથી થઈ શકે છે એશિયા સિંહ વિશે માહિતી नाम सावज, बबर, नाम नाम सिंह, केसरी, बबर, अंग्रेजी लियो, पंदर अठार वर्ष लंबाई माथा थी सुधी बसो सीतेर सेंटीमीटर नर मे बसो नेटर मदा उचाई 105 वजन 150 180 125 एक सौ पांच सेंटीमीटर वजन एक सौ पचास किर एक सौ पचीसो कि 4.5 वर्ष नर अच्छ वर्ष मदा मानव संस्कृति में मा सौ व्यापकपणे मान्यता प्राप्त करेला प्राणियों मना એક પ્રાણી સિંહ છે સિંહને શિલ્પ ચિત્રોમાં રાષ્ટ્રધ્વજ પર ફિલ્મો અને સાહિત્યમાં બહોળા પ્રમાણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે તો ચાલો આપણે સૌ તાલીમાર્થી ભાઈઓ બહેનો સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ અને સૌની ભાગીદારી દ્વારા સિંહોનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કરીએ સૌનો આભાર થેન્ક યુ વેરી મચ